Євгеніо, добрий вечір всім. Як краще кріпити крокову висячої системи до Маурлату Мансарди? Надійне кріплення для передачі залишкового розпору по крівлі. Це ж шутка така. Як уникнути міст... містків холоду в цьому вузли? Це мабуть шутка така. Ніхто не повинен е, тримати залишкового розпору. Розумієте? Ніхто. Там міцності конструкції повинно бути достатньо для того, щоб його сприйняти. Ось, дивіться. Давайте я вам зараз, як е, би так, построювати відповідь вам. Так, це система в нас е э, крок висячий э, ферму, так? Зараз. Васильович, що личиж жести Ну так. Ну, один із варіантів. Тут там багато може бути, ну, неважливо. І ось дивіться, бачите да? І ось коли в нас дуже сильні вітра йдуть. Тут з'являють, тут зменшується тиск. І тому вітер він намагається кришу при Тобто її підняти ось сюди. І для того, щоб він цього не зробив, ось тут забивається окривельна скоба, котра працює на розтягування, на відрив. І тому вона повинна забиватися поперек волокон дерева. Для того, щоб вона гарно тримала це зусилля, котре може бути достатньо високим. Тому що вітер дме ось сюди, потім з'являється завихрення і б'є в підшивку. Знизу. Зрозуміло? І от, щоб воно витримало це все, ми ставимо цю скабу, маурлат фіксуємо шпількою до важкої конструкції. А для того, щоб стіна витримала це бокове навантаження від вітру або від того, що дерево всихає, або від того, що в нас є дійсно залишковий розпір якийсь, то мурлат ставиться по центру стіни, тому що зараз дуже часто стіни роблять тонкі, 250-380. Це набагато. Тому краще ставити посередині і фіксувати анкерами і вмикати в роботу Нашу кладку, вона як баласт, ми заанкерували. Зрозуміла система? Так. А тепер дивіться. Наше наслонне стропіло. Наприклад, в нас є несуча балка, Маурлат, Маурлат, Кроква. Це наслона страп... страпільна. Димий вітер, б'є в підшивку. І для того, щоб не зірвало наш дах, ми фіксуємо кривільною скабою. А щоб не зірвало мовлад, ми шпількою фіксуємо до нашої стіни, котра йде в центрі нашої кладки. В чому різниця, ви спро... спросите мене? Ось тут і ось тут. Де да немає різниці. Немає, тому що вузол спирання маурлата стосується даху в цілому. А по якій системі ви зібрали оцей дах або наслони стропіла, або, або висячі кропи. Немає ніякого значення. Хоч ось, ось так ось робить. Немає значення, тому що оцей вузол працює на дах. Він анкерує дах. Оце його. Господь, завдання якщо ось тут мансардний поверх да яка різниця вітер точно так же диме точно так же тобто немає різниці зовсім тому ми завжди утеплюємо обов'язково фіксуємо покривільною скобою зрозуміло по поводу крепежа інша частина питання Надійне кріплення для передачі залишкового розпора по крівлі. Е ось тому ми з вами формуємо, ставимо бантину, затяжку, для того, щоб прибрати оце от сильне, сильний розпор. Але якщо е залишковий розпор присутний, ну, наприклад, це наслона-страпіла, так, може бути. Або бантина тут в верхній частині і тоді залишковий розпор в цій частині може бути. Так теж можливо. Маловірогідно, але можливо. Все ж таки, якщо там страпіліна, невеликого перерізу там, і так далі. Ось при такій системі навряд чи, тому що ми фіксуємо внизу, бачите, да? тут залишкового розпору немає. Він ось тут залишається. Він до Маурлата навіть не доходить. Ясно? Тому краще ставити маурлат по центру стіни, анкерувати в стіну, і от цього зазвичай достатньо для того, щоб компенсувати зусилля віта залишкового розпору. Зрозуміло? Достатньо. Так, е далі йдемо.